PSSLH je jednodnevna konferencija o primjenu sobotnog softvara i otvornog hardbara, koja se sastoje od predavanja po pozivu. Ovogodišnja konferencija je četvrta po redu i odužeće se 9. oktobera na elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Belgeru i Unile. Naš cilje da promolišemo primjenu sobotnog softvara i otvornog hardbara, kao i da ukažemo na ulogu i prisustu u Electroenginextu i računarstvu. Klenarni predavač je ovogodišnje konferencije Biće, Italo Vinovi, jedan od osnivača i članova tima do Document Foundation i njen glavni govornik, koji će govoriti o digitalnoj suverenosti. Kalista Redmond, izvušni direktor RISC-V International, koji će održati predavanje pod nazivom risk v od vrenera računarstva. Aleksandar Kavčić, osnivač fondacije Alek Kavčić, koji će održati predavanje pod nazivom Sučaj zobaneg učpenika i obrazovnog software. Ako iko želite da posetite konferenciju, registrujte se na našem sajtu. Na sajtu ćete pronaći i raspored svih predavanja. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem e-maila.